هو اللي هو اللي يلا يلا يا ما ما وكده يا جماعه دي فاتوره دي كده اسمها فاتوره دلوقتي هنشوف سعادة الحظ معانا ده اول فاتوره كفر البطيخ ما نعرفش مين اللي فيها والهديه الناس اللي موجوده معانا هي اللي هتختار الهديه دي فاتوره يا جماعه الخير انت حبين تسحبوا على ايه؟ النهارده معانا بالهديه بتاعتنا بتاعت الحكمدار اثنين شاشه اتش او اثنين مروحه حائط معانا كولدير مياه والتوفيق للجميع ومعانا حاجات هديه بسيطه ومعانا كابه ومعانا ومعانا كاتل طبعا الفاتوره دي بتقول معنا ايه ما نعرفش مين فيها وما نعرفش مين حد من الجماعه اللي واقفين عاوز يشاركنا نقوله نفتح الفاتوره دي على ايه بتقولوا يا جماعه ولا خلاص كده محدش حدش عايز يتكلم احنا مش هنفتح بالشاشة مش هنفتح الشاشه في اول البث عشان الناس تبقى شكلها معانا مظبوط. حد لو مزاج في حاجه غير الشاشه؟ لا ما هو انتوا بص احنا هناخد الاغلبيه ان قالت شاشه زي ما قلتوا هنمشيها ان قالت مروحه ماشي. اي حاجه قلت بالاغلبيه. اول تصوير ابو محمود عاوزين نسحب عليه شاشه عايزين نسحب على الكاتل عشان نبقى نند على الكاتل؟ يبقى كده اول صوت معانا ابو محمود كاتل مياله اسحب عليه شاشه يبقى كده شاشه واحد محمد ابراهيم نسحب عليه شاشه شاشة يبقى كده معانا شاشة محمد شاشة يبقى كده معانا ثلاثة شاشة منة أربعة شاشة محمد شاشة يبقى كده معانا حتى يا جماعة من الناس اللي عايزة تصور برا اللي هو مش مغير يا آه عم حبيبي انا عادي الفاتورة دي بيتحرك على ايه؟ شاشة يبقى أيه في يا رب <تصفيق> كده بالنسبة لمنة مفيش فايق عادة كده بالنسبة لمنة مبروك عليها مننا شاشة وهنتصل برقم التليفون لما نطبخ معانا مننا على الشاشة مبروك عليها الشاشة ما نطبش طبعا هيتلغى السحب خالص 65 69 88 67 هات يا محمد بجد والله يا يا معانا البث لاخر البث يا جماعه يا محمد انا اهو اهو اهو معنا اهو اهو اهو مننا اشرف؟ طيب بالنسبة اهو اشرف اهو اهو اهو اهو اهو اهو طب الفاتورة بتاعتك عبارة عن إيه؟ هو اللي محمد. طيب بالنسبة بالنسبة بالنسبة للفاتورة اللي معانا من مؤسسة الحكيم دار. ميكانيكي أنت فاتورة من عندنا ب 530 جنيه. بتاريخ بتاريخ 4 تم شراء فاتورة كوفيتا من عند بصصت الحكيم دار ب 530 جنيه طيب مبروك عليك الشاشه وعشرين ورزقك وطبعا المصداقيه والعلم من اشرف دي خلفهم في مصصت الحكيم دار وبفعلي شاريه فاتوره 24 24 واحد والله يوفقها فانا يا جماعه والله والله ما اعلم ان هي اللي لها السعد وربنا يوفقها ومبروك عليها الشاشه بنت <تصفيق> محظوبه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 يا جماعه بالنسبه للشاشه اللي كانت لنا هديه من موسسة الحكيم فاطمه منه مبروك عليها والف مبروك وتستاهل كل خير وهو نصيبها، بصوا يا جماعه عشان الناس تبقى متابعه هي اجزاء والله، طبعا الله اعرف مين اللي كان هياخد شاشه الناس اللي واقفه هم اللي اختاروا ان التصويت هيكون على شاشه او السحب هيكون على شاشه واختها ما رضتش ما رضتش تسحب الكبونات لان لا اخت معانا الطفل هي الطفله اللي واقفه بتسحب الكبونات ما رضتش تسحب، فروح اللي سحبت او رؤى وربنا وفقها ووفقنا يا جماعه، ومبروك عليها الشاشه منه <تصفيق> شكرا الحاجة يا محمد بقى مسئة خالد مسئة ما فيش بقى اللي لقى كمان يا صاحب ايضا من صندوق النهار. دي فرقة أول خطورة. يا جماعة تمام البث كده شغال مظبوط عشان الناس اللي قاعدة متابعة تكون معانا في الصورة ومنطقية <تصفيق> المؤسسة والثقة باللي نجح زي ما قلنا والخندارة لما بيوعد يبقى لازم ينفذ ويركب الوعد. اه بالنسبة لي البس <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا منا البث كده شغال معاك تمام؟ اه تمام تمام شغال محمد البث شغال مظبوط؟ صوت <تصفيق> التليفون لو سمحتي. الصحفي اللي فات يا جماعه كان من صندوق كفر البطيخ، والوقت هنعمل سحب تاني من صندوق كفر البطيخ بالنسبه للمجله هناخد من كفر البطيخ فاتوره. وناخد منها كوبون اللي هو المجلة وبعد شوية ناخد من صندوق طلاح والمنصورة هناخد منهم برضو فاتورة وكوبون عشان نبقى ماشيين مع بعض متوازيين <تصفيق> يا جماعة يا جماعه معلش عشان الناس تبقى عارفه طبعا الاطفال واقفين معانا مش هم هم طبعا يسحبوا معانا السحب اللي احنا موجودين احنا مفيش فيه. ما على الناس الساعه البث بتاعنا هيكون لمده الساعة ونص ونخلص من الموضوع ده. والتوفير كمان ان شاء الله انا دلوقتي هسحب كوبون زي ما قلنا من بدايه البث كوبون كوبون يعني ورقه صغيره فاتوره ورقه كبيره. طبعا الهدايا بالنسبه للفواتير لها حاجات وبالنسبه للمجله لها حاجات تانية طبعا الوقت اللي إن انا هعمله اهو الناس اللي بقلب اجواء تركيه ده انا بتعامل الوقت مع كفر الفنطيخ استنونا سحب معانا دلوقتي كومونات يعني كومونات شكلها منعرفش هو بتاع مين باسم مين سحب المجله هو مين الفواتير اللي هتتوزع المجلات عمل المجله هتكون معانا الوقت هنبدأ بـ انا في الكاتر هنبدا بطعم عشا هنبدا بطعم سكاكين هنبدا بطعم فاكهه هنبدا بالورد حسب الناس اللي واقفه تختار معانا هنختار على ايه السحب المجله ده يا جماعه الناس اللي واقفين معانا كده ثلاثه بوك كبار هنسحبه على ايه هنسحبه على كاتر السلس ولا على حابس سكاكين ولا هنسحبه على طعم فاكهه ولا هنسحبه على دلع اطفال <تصفيق> يا جماعة انتوا بخير طبعا معانا كده ده نعلن عليه نسمة كمال هيوس على يا جماعه الخير عشان الناس تبقى مركزة وكل واحد يبقى حاصل على تفاصيل اللي مش هيرن فاتوره او كوبون مش هرد على التليفون ملوش معايا نفسك وعين عايز تاني. ثاني المهم مطلوب انت يا محمد عدل فيك الصوت شويه الو عادي يا الله انا السلام عليكم ده التليفون اللي كمال جمال هيصه باشا معاك مؤسس الحاكم طرف كامل طيب مبروك عليك يا باشا انت كسبت معانا مكسب من مؤسسه الحكمدار كتل كتل كتل يلا طيب بالنسبه بالنسبه لحضرتك منين يا فندم؟ طب ممكن تيجي تشرفني دلوقتي في المؤسسه طالع لكون اللي جنب كفر اللي جنب الجامع الكبير على دماغي يا باشا في انتظار ما عليك يا باشا <تصفيق> محدش طبعا يعرف نسمه ومحدش منكم يعرف حاجه عشان الناس كلها تركز نسمع احنا قلنا هنسحب السحب اللي قلنا عليه طاقم سكاكين جلايه طبق فاكهه انتوا اخترتوا ايه؟ كاتل كاتل كاتل كاتل الناس اللي واقفه كلها مختاره النسمه كاتل عايز نسمع جنيه <تصفيق> <تصفيق> وقصص اللي كان نازل راح ماتش كام؟ دلوقتي يا جماعه السحب هيكون من من صندوق طلاح والمنصوره وبرضه هنسحب بدايتنا الاول هنبتعد معهم بفاتورة والناس اللي واقفه لازم تركز معانا شويه عشان انتم شاهدين علينا وعلى المصداقيه اللي احنا فيها، الفكره دي كلها احنا ما خدناش حاجه الحمد لله من اي حد ولا حد جاب لنا على المكاسب اللي احنا بنعملها احنا عاوزين ندخل الفرحه والسرور على الناس كلها وعاوزين الكل يفرح مع الحكمدار لان زي ما قلنا شعار الحكمدار مش لازم تحتار والثقه في اللي جاي وبقى النهارده احنا هنسحب من طلاح والمنشوره الفاتوره اللي جايه دلوقتي يا جماعه الخير انتوا هتسحبوها على ايه؟ برده معانا شاشه انشو 24 ايه ومعانا كولتير ميه ومعانا ايه تاني ومعانا غساله 7 كيلو ايه انتوا ومعانا مروحه انتوا شايفين ان احنا هنسحب عليها يا جماعه الخير؟ مروحه ان شاء الله مروحه مروحه مروحه مروحه طيب بصوا يا جماعه الخير هناخد برده بالاغلبيه وهي وهي هي المفروض ان احنا معانا اتنين شاشه زي ما قلنا المفروض ان واحده تختارها في طلاح والمنصوره واحده بكفر البطيخ ولكن انتوا اخترتوا الوقت مروحه هناخد المروحه ولكن الشاشه اللي جايه هتختار المفروض ان هي في طلاح والمنصوره عشان المنطقيه مع الكل احنا مقدرش نختار الوقت السحب الفاتوره ده على مروحه والله يا جماعه كل مره مروحه ولا حاجه يا جماعه يا روه ايه? الفاطرة يا جماعة ما اعرفش يا مين? الفاطرة دي ما اخضوا مياه من طلاح? المسكة المتاح عايزونه مروحة? يا محمد. طلعنا مروحة كده احب? مروحة ما اخضوا هاني بقاليني. مروحة دي ما اللي كسبان معانا من طلاح مدام عباسة ابراهيم راشد. <تصفيق> مجال عباد إبراهيم راشد من طلع <تصفيق> يا جماعة الفاتوره بتاعتنا النهارده زي ما قولنا مجال عباد إبراهيم راشد من طلع رقم الموبايل قالوين يا محمد في الشاشة خبعة للناس اللي واقفه يا جماعة مختارة ان هي مراحة عفاف كسبانه معانا مراحة نتاقل اسكاي حائط مبروك عليها هنطفل باية إيه إذا ردد؟ كان دي الهدية ما ردتش هنرجع نسحب تاني وتتلقى الفاتوره بتاعيتها محمد لو سمحت سامحولنا حباطه ده حباطه حباطه ما محمد لا جاي أهو يا فندم محاجة <متحدث> يوف برا انا خلي فيه من المحاجة يوه انا مجد اهدوه معاك مؤسس بالحكمدار من اتصل بك باسم مباشرة عليك انت كنت من المشتركين معاك بفاتورة مشتريات من مؤسس الحكمدار فرع ونار وفي اليوم انت دخلت معانا السحب ومبروك عليك مروحة ناتا خلسقاي 18 تقدر تستلمها من فرع ونار انا افضل عدد دي ايه اتبع سينيا باس الو الو الو الو تتطلب منك هو تتطلب منك ان أنت من مبروك <سؤال> آه. لحضرتك تمام على فكرة يا جماعة حتى من على الثقه في اللي نجح، انتوا اللي مسانديننا، وانتوا اللي مشجعيننا، ويا ريت تشرفونا النهارده، ان انتوا كلهم موسعين بس شارع الكاب، وانتوا واعدين كل حاجه معاكم، وانتوا شايفين تقلبكم، وانتوا الشاهد على اللي بيحصل دلوقتي، فعشان خاطرنا بالله ده هوبع الكراسي، واللي اسمه هيبقى، <تصفيق> <تصفيق> يا جماعه نضحك كبار من طنطا كان سعيد الحظ معانا منى اشرف في شاشه من كفر البطيخ وكان سعيد الحظ معانا برده مدام عازم من طنطا في المروحه وكان سعيد الحظ معانا بجازل عامل المجله بالنسبه للاستاذه نسمه, نسمة كمال طبعا كده بقى احنا ثلاثه متسابقين معانا كسبهم من عند الحكيم ضار لسه مكملين الاداء بتاعتنا كتير الاداء الاداء كلها يا جماعه قريبه والله وكله هيكسب واحنا عايزين نفرح الناس كلها وهنحاول نكسب اكبر عدد والجسم شعبانا والناس, والناس متابعانة ونشهد على كده الناس اللي واقفه ان في مصداقيه ما فيش اختيار لحد وهم اللي بيختاروا الهديه انا ما اعرفش مين جوه اللي دي عشان ما يجيش حد بعد كده انت ما كسبتليش شاشه ما كسبتليش كذا هي ونصيب كل واحد ورزقه ده ارزاق ربنا مقسمها نسال الله ربنا يوفقنا يا جماعه بص ده كده يا جماعه كوبون وقطاعه عشان اللي بقى احنا عملنا كوبون وفاتوره من الطبع. وعملنا قبول وفاتورة من كفر البطوط ايوه حبيبي عالنار يا عبد علي العطا العادلي طلاع أربعة عبد عطا العادلي طلاع رقمه طبعا زي ما كل مرة اللي مخيرك معانا دي اللي هو بتاع مين؟ حتى واحد قال لي اسكت الكل. يا جماعه او هنختار حاجة تانيه غير إذا في جمهور خلاص لا لا لا والله يا حضراتكم حضرتك حضرتك كنت عامل محل بيسجل في المحكمه مجله في منصه الحكم طاع و اليوم بتاعنا كنت متفاز معانا بكاتل استنلس طب صوت الكلام يا فندم طب مين دي انا ايه بره يا بنتي بره انا توصل لاقرب فرع يا حاج بالنسبه لي انت انا عليك كتل لو انت متابعنا على الماس حاليا انت كنت كسبان معانا كتل استنلس الف مبروك لك يا عبد الفاصل وهنقول السحب ايه؟ الثلاث هديه المفروض لهم لنا والناس اللي واقفه معنا هي اللي هتشارك وتقول، اللي جاي الوقت يا جماعه فاتوره، انا اسحب فاتوره من كفر البطيخ، الناس اللي واقفه، اللي معانا الوقت غساله، ومعانا كودام مياه، ومعانا حاجات ثانيه كتير، ولكن احنا بنختار من هذه الموجوده، ومعانا طعمه عشاء، ومعانا مروحه حار، الناس اللي واقفه عايزين نسحب الفاتوره على ايه؟ يا ريت تشاركونا عالي، يلا <تصفح> انا هناخد بالاصوات <تصفح> يا جماعه عشان الناس تبقى معانا ركزه. هنسحب على ايه الفاتوره يا جماعه انتوا يبقى واحد مروح عدد ثلاثه مروح عدد اربعه. واحد غساله اثنين. اللي <تصفح> واقفه <تصفح> معانا عشان تعالوا ل... ايه او اعلن لأي اي حد احنا بنكسب الناس وعايزين نفرحوا احنا هنسحب الفاتوره الكفر القصيص الناس اللي معانا تختار مروحه ولا غساله ولا ايه؟ غساله كده البطوله مروحه غساله واحد اكتر عدد مروحه الفاتوره اللي جايه على مروحه لا لا كده احمد عرفناك قصده معانا المروحه دي لكن لسه هو مش هو مين لكن هو هيكون من كفر البطخ ان شاء الله بقولك يا ابو خالد طلعني بقى ايه ده طلع ها بس واقف بس بس يا استاذه منى ايوه انا وانا شغال يا خالد شغال كويس ازاي هو بيقف اللي انت عندك انت وحش لو بيقف مع حد يا جماعه النت <تصفيق> <نت. تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <كانت كنت أواحد. تصفيق> لان عندك انت واحد وانت عيبك الناس بترن عليك كتير انتوا شفتوا الفاتوره ولا مقلب تاني؟ انا سحبت فاتوره بس ما اعرفش مين لو انتوا شايفيني اقلب تاني قلب تاني لا لا لا شفت ايه؟ ايه الصوت؟ شفت ايه؟ انا ما هو مين بس عشان الناس ما تقولش ان الفاتوره بتجيله طالعات الفاتوره دي انا سحبتها ايه هو ورضو بسم الله الرحمن الرحيم الاء عبد الجواد هاشم الاء عبد الجواد هاشم اتصل بها ونغطت معانا مبروك على ومراحل مردتش انها تتفاضل يا جماعه يا محمد خليك معاي يا اللي الفكره عبد خلاص المغرب يا جماعه السلام عليكم نزلنا يا جماعه على السرير هنريح بس بعد المره يا جماعه نذا وريح لما الباقي يا اخي مست الباب الصوت اللي ارفع شويه بصوا يلا يا جماعه يا جماعه بس لو لحد ما لو بعد كل يا بعد كل بعد ولكنها بقول الناس